السلام علیکم ویلکم ایوری ون اور آج آپ کو میں دکھاتا ہوں چار ڈشیں یہ اس طریقے سے توے کے اوپر مسالہ بنایا جا رہا ہے یہ ہے بیف بوٹی مٹن بوٹی چکن مصالحہ بیف قیمہ یہ چاروں ڈشیں بہت مزے کی ہیں اور یہ توے گبر بنائی گئی ہیں اور اس کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہے جو توے گبر بناتے ہیں زبردست ہے دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں تو ضرور آپ لوگوں کو یہ ڈشیں پسند آئی ہوں گی اگر اچھی لگی ہیں تو شیئر ضرور کرنا آپ نے ہے نا مزے کی ڈشیں کتنی پیاری پیاری لا تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو